Ne dost dětku, že se nás taky jednou vyves, že jsi udělal něco pro rodinu. To je taková. Z dnešní kilometrové porce máme za sebou asi 180 a když jsme narazili na tenhle dňávluv průsmik, tak jsme si ho rozhodně nemohli nechat ujít. US dolar? <laughs> <inaudible> I don't have peso. Jestliže máte rádi argentinské víno a jestliže právě teď pijete vaši oblíbenou značku, tak možná pochází právě z této vinice. Nekonečné vinice, usměvaví lidé, Argentína a tato část a země blahobytu. A jak my máme svou věstunickou venuši, tak jsme objevili jednu asi argentinskou venuši. Ciao, komanderos. Yeah že na Pumpo chceme si tady dát kávu, protože jsme trošku u Ondaní a ještě si tady chceme dát co? Jo na záchod a Wi-Fi. Čau. Kafe. Free coffee. With milk. Eee, co to... no, tak jsme dostali kafe. Tak když to kafe vypadá trošku jako čaj, překudnám a možná vlastně pobejdím rychle, ale já jsem si opřál to kafe s míkem. A to mlíko tady není, nebo možná tady je, ale to mlíko tady mají možná už asi tak 15 let.